Καταλήγω, λοιπόν, στο μηδέν για να κάνω μια νέα αρχή με εμπειρίες αξέχαστες με έχουν πάρει καινούργια μορφή Έχω δρόμο μπροστά μου πολύ, θέλω τα τώρα να ζήσω Σαν παιδί να χαρώ τη ζωή, μια καινούρια ζωή πια να αρχίσω Έχω δρόμο μπροστά μου πολύ Καταλήγω λοιπόν στο μηδέν και κρατώ τις ώρες, εικόνες που με κράτησαν στη ζωή και μου ζέσταναν τόσους χειμώνες.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 η καρδιά μου χτυπά σαν τρελή έχει φτιάξει δικούς τη πιανόμους έχω δρόμο μπροστά μου πολύ θέλω τ' αύριο τώρα να ζήσω σαν παιδί να χαρώ τη ζωή